il posto il cinema aiuto in noi dovrò došli u moj novi video lasciamo da idiamo e adesso capsi boss idemo e idiamo e ora e ora e adesso e prr toto il piccimo ili ću znat da ja nekog hostela nađem. Ja mislim da ću ga naći u hostelu. E ljudi, našo sklosterio. Evo. Euh, А затак. Хорошо сам пить. Я знаю я надо. Я же ненавижу, я же Sviķi ljudi, brzo postat like, share, subscribe, comment i podožite me like, sub, judas, brats i nastavite tova to, to video. Iđa, it's gonna be too long.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 kakoj mome mi da to da kurčić da bi mene čuo da april da se kadamo da pomerimo aha orađuje alarko me bo ne čuje to tako pa ne era ak ne treba da se sve može vot E dakle počnite malo brat. Na vrijeme se spreda 20 25. Dobro se. Ljudi, ostavite like jer je vas snasna. Ste duro. A subscribe, ostavite like jer Da vas nebi udavija. Este duro. Da Nasiļa radiec. Būt. Tss. Tss. Aide mani. UDU! Ide mani. Svečkāt samadrāna apreim. Slikru za thumbnail. I to, i to. I to. I to. I to. I to. I to. I to. I to. to. I to. Zapala mi ljudi, nešto želio, idem ovo, sjebara, štaju radnika neku, hello, hello itapropo, okej, okay. ljudi, da li želite da snimam na balkanskom jeziku ili da snimam na, na engleskom jeziku, glasajte u komentarima, imat ćete antjetu, da glasajte u pinovanom komentaru. E, lažete. Nalazim interesno. Imam na engleskom, ja snimam na dobrom iskupu. Jezik, nešto da u prasku, čubak, mculbe ne bilo sam skup. Oh, noć. Ja proputi. On on je moj moj moj radi znači oni oni Idemo ljudi moji. Onestite like, share, sub. To je to. Dovolj video. Vidimo se u sljedećem. I pust